Yang pertama, pilih pasangan yang soleh Atau solehah ha? Dan taat dalam menjalankan perintah Allah Nah, ha. Kan? Ha. Soleh, solehah Habis kalau yang dah kahwin ni macam mana? Itulah suami yang ada Malih lah semayang tu Contohlah lah kan? Takpe, renew Kita renew kita punya ciri-ciri pribadi kita bang kita ni kan nak keluarga bahagia kita kena taat kepada Allah abang. Kita saya hendak saya bercita-cita bang nak jadi isteri yang soleha. Abang bantu saya ya insyaallah. Abang pun sama. Walaupun abang tak faham maksud soleha tu. Nah, ha, dijelaskan dia tak faham dia ter terangkan nak buka buku ya. Tu. Pertama, kedua, pilihlah pasangan yang mengutamakan keimanan dan ketakwaan. Daripada kecantikan, kekayaan dan kedudukan. Keimanan. Ketaqwaan. Maksudnya dalam rumah tangga tu sistem tu jago. Kena sibuk dia melawar. Melawar untuk orang. Bukan melawar untuk suami. Sibuk nak datang dengan ceramah di luar atau baju apa nak pakai. Tapi depan suami tak pernah pilih. Hmm baju mano yang paling kadang-kadang baju kelawa yang dipilih tu adalah merupakan baju kelawa itulah maksudnya itulah baju kelawa yang dikhaskan tak ada jangan cakap hari-hari basuh baju kelawa tu dah basuh sangkut basuh sangkut tu lah baju diulang-ulang kecuali orang yang datang dengan jamaah hari ni memang nah, ni orang luar ni yang pakai baju kelawa bulan ulang tu kan ha, jadi makna kata dia mementingkan keimanan dan ketakwaan kehidupan dia amalan hidup dia apa yang ketiga pilihlah pasangan keturunan yang terjaga Betul. so kita ni anak pilih calon menantu tengok keturunan yang baik-baik siapa nama budak tu nama budak tu Siti Fadilah binti Anas <San -tuan> Ih, macam pernah dengar ni Anas mana ustaz Anas tu lah oh, tu baik orang tu akan ha, baru berde dia minggu lepas tentu kan contoh cepat betullah menantu kan contohlah kan maknanya cari yang jahi ha, ada banyak lagi nak bagi ni yang kelima ha, yang kelima keempat sorry niatkan saat nikah untuk beribadah kepada Allah ha, tu niat tadi niat nak pegang kita niat apa kita nikah ke perhubungan kita apa yang kita buat dalam rumah semuanya kerana Allah bukannya sebab benda-benda lain sebab bila kita niat baca contoh tadi eh? saya sebut tadi macam syarikat tu dia ada objektif untuk buat ini, ini tapi bila dia tak capai gagal lah yang paling kesian sekali tu sebabnya ramai perasan nak ramai orang kita orang lagi meniaga kejap tutup meniaga kejap tutup dah meniaga benda lain pula lepas tu tutup nah. sama apa? sebab target tak jelas kadang-kadang target pun tak ada kenapa kau meniaga? dah orang meniaga aku meniagalah nampak macam untung, macam untung aku pun nak lah berniaga kan, jadi maknanya bila ikut-ikut orang habis, tu sebab saya selalu bagi analogi, kalau contoh kita ni bukan jadi contohlah orang perempuan dia bukan suka tengok bola suami dia ajak pergi tengok bola kat stadium Darul Aman tu bagilah tengok kita pun tengok, apalah ni dia buat maka bila sampai kat sana apa kita dapat, kita dapat penat je yang suami kita tahu apa dia seronok, kita pun tak faham Huh, menang hari ni. Ini ni apa, mandor. Ini seronok sangat. Sebab kita tak faham. Dan kita tak tahu pun apa. Orang nak mancing, dia mancing. Dia kata macam seronok, dia pun pergi mancing. Tanpa dia faham memancing tu apa. Dia mancing, dia bawa batang pancing, dia pun bawa pantai mancing Tapi bila dia tak faham, orang tu tembak, dia pun tembak baling. Tapi kawan tu tadi baling, ada umpannya, jenis umpannya apa. Dia main baling kosong sudah orang balik dapat ikan, dia balik tak tahu, dia pun tak tahu sepatutnya buat balik apa, Nampak? jadi macam tu, kita tak nak hidup kita jadi macam tu, kan, tu sebab Nabi kita datang, Nabi kita datang, menyebarkan dakwah, untuk melengkap, menyempurnakan akhlak kita, sebab Nabi bagi guideline, komplit, semua dia, kan, menyempurnakan, akhlak kita, maka datang bagi buat macam ni, buat macam banyak buat macam ni lah lengkapkan, tapi kita nak ikut ke tidak? kalau tidak kosong lah. rumah tangga orang kahwin, kita kahwin orang beranak, kita beranak tu saya cakap tadi, akhirnya dia ada anak, dia ada keluarga, dia ada rumah tetapi bila niat dia tak ada tadi tak ada kerana Allah, dia jadi sesia tadi sebab dia tak faham kenapa dia berkeluarga tadi Akhirnya dia bercerai, tu yang kita dengar ramai orang kahwin, curai, kahwin, curai, kahwin, kahwin, kahwin, kahwin, dah berapa kali kahwin, kawan lah sebab dah lima enam kali kahwin dia kata semua perempuan tu tak faham dia yang sebenarnya dia yang tak faham pasal perkahwinan dia sebenarnya dalam perkahwinan bukannya faham pasangan yang utama tapi faham pasal-pasal -fah perkahwinan tu untuk apa ada lebih besar target dia target dia kerana Allah The target kerana Allah automatik semua auto download baik semua dia auto download macam mana sistem semayang macam mana sistem makan macam mana sistem bercakap dengan anak macam mana sistem melayan keluarga macam mana sistem mencari nafkah keluarga semua auto-nolot sebab bila kerana Allah settle kenapa kahwin dengan dia? sebab suka tengok dia pakai uniform haa? apalah? abang bomber I love you suka dekat abang bomber kan semenjak tengok drama abang bomber Huh? habislah bila kawan tu buka uniform niat tak lawar lah takkan 24 jam pakai uniform target dah tak betul nampak tak tapi bila niat kena Allah selama-lamanya bayangkan Zulaikha isteri pada Nabi Yusuf dapat suami setampan-tampan manusia bila dah kahwin dia kenal Islam dia kenal Allah dia cinta sayang Allah sampaikan dia takut nak masuk dalam bilik suami dia sebab suami dia handsome dia takut sebabkan dia melayan suami dia leka lupa pada Allah sampai macam tu sekali sampai Allah taklah perintahkan Zulaikha pergi bersama dengan Nabi Yusuf baca buka kitab buka Syafatul Kulub kita akan jumpa sampai macam tu sekali orang kita dapat bini lawak, langsung tak pergi masjid. Tak saudar, tiba-tiba dah seminggu. Sebelum ni, luk pergi masjid. tapi kahwin muda langsung. Bini pun meninggal. Kek bini muda. Model pula tu. Pembaca berita. Contoh. <laughs> contoh. Saya tak tuju sesapa tau. Ah, jahat mulut nampak <laughs> Tak, contoh kan. Eh, tapi betul-betul rezeki dia Allah Ta'ala dah tulis tahu tu juga siapa orang <laughs> kan? ada tak? sebab ada yang cakap apa lah inilah dia pilih yang muda-muda kau nak porsalkan siapa Allah Ta'ala bagi dia dapat bini muda cuma bila dapat isteri semua tu kan saya sebut pasal syukur ingat siapa bagi nikmata Allah Ta'ala bagi bagi itu syukur tanda syukur gambaran ketundukan kita pada Allah mana walaupun bini lawa macam mana tetap pergi masjid tadi ingat dekat Allah Ta'ala takut berpisah hindu bawa pergi masjid sama Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi tengok bini ada ke tak, kan tak ada pulak dia mana bini itu kencing di bilik air itu Allah hebah Biasa macam tu tak? Takkan ada macam tu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah doa, doa, doa anak tak? Bah, mak panggil balik. <tell> Belum habis doa lagi. Ya, kan, Macam tu sekali kan? Saya ni memang kalau tunjuk kat you, memang over sikit. Tak apa hal kan? Ni kan, tu rezeki. Rezeki kan? Macam sahabat saya yang sama debat dengan saya tu. Datin Nurjumah tu. Nurjumah. Ha? Sama dengan saya Terdakwa lah kan, mudah-mudahan dia bahagia dengan Sultan Brunei, kan? Kena pak, kena pak, pak. Yang mulut bisik bilau, weh Apa sahaja kita tak tahu, ter. <Fleisch> <t rocky> dah lama dah, beberapa tahun dah. Dah, dah, dah. Dah, rahilah, hilah. Tengok orang lelaki lek ya. Sebab dia kena pun tidak jumaat sebab. Okay. Yang kelima